Ikusi ezarren, gure planetaren egoera gerota eta da. UNESCO, amairu harren araua, klima babesteko ekintza. Klima aldaketaren eraginei aurre egiteko bere alako neurriak hartu behar dira. Klima aldaketaren aurkako borroka gizartearen lehentasuna da. Itxasmalia igotzen ari da. Berotegi efektua areagotzen duten gazemisioak historiako handienak izan dira. Munduko temperaturak aurten, batcom abost graduko gorakada izan du. Mila sortzerhun eta laurogei eta bimila bitartean aldiz, 0, lauroge abost gradu soilik igo Zer gertzatuuko da ez badituugu neuriak hartzen? Harrizkoak larriagutuko dira, ez da ur edangarririk egongo? eta janari gabezia egongo da? Zer in dezak egoego hobetzeko? Bat! Garraio publikoak erabili, bizikleta erabili, edo oinez joan. B. Energia aurreztu. Iru. Aragi gutxiago kontsumitzen saiatu. Arakintza industriek asko gutxazen baitute. Lau. Murriztu, berrerabili, eta azkenik, berziklatu. Bost. Plastiko kontsumoa murriztu. Munduan ikusi nahi duzun aldaketa izan zaitez. Ez dago denborarik. Egileak, Marian Emenaz, Imanol Pedrera, iratipuia dena. Creative Commonseko BNCSA lizentziapean Irudiak, Pixabai eta Bidebo. Soinua, Patrick Dearteaga eta Free Audio Library.